Kuuntele tätä esimerkkiä. Tienaan 500 euroa kuukaudessa joulukuuhun 2023 mennessä. Vai? Haluan aloittaa sivutyön ja ansaita rahaa. Mitä tarkemmin määrittelet tavoitteesi, sitä todennäköisempää on, että se tapahtuu. Periaatteessa virität aivojasi sille taajuudelle, että rupeat keräilemään näitä pieniä palasia kaikkialta, että hei, tuolla olisi tämmöinen sivutyömahdollisuus. Hei, tästä mä voisin ansaita 5 dollaria tai 5 euroa. Ja näistä pienistä palasista koostuu lopulta se, että vuoden 2023 joulukuussa minä tienaan 500 euroa kuukaudessa. Jos ei tapahdu 2023 loppuun mennessä, okei, okay, tavoite meni pieleen, mutta tiedän silti mihin olen menossa. Edellistä esimerkkiä hyväksi käyttäen voisin tehdä vaikka seuraavanlaisen kartan. Tähän kirjaan kuukaudet tästä kuukaudesta joulukuuhun 2023. Ja kirjoitan jokaisen kuukauden lopussa, kuinka paljon olen tienannut sivutyölläni. Jos ansaitsen yhden euron enemmän kuin viime kuussa. Olen onnistunut ja palkinnoksi saan vaikkapa pepelakun, koska mm, ne on niin hyviä. Kun tavoitekartta on valmis, laita se näkyvälle paikalle, josta näet sen päivittäin. Tämä auttaa sinua muistamaan, että joka päivä voit tehdä jotain saavuttaaksesi tavoitteesi. Kuvitella esimerkiksi, että haluat ajaa Helsingistä Turkuun. Jos ajat yhden kilometrin tunnissa vauhtia, niin tulet pääsemään perille ennemmin tai myöhemmin. Mutta jos vauhtimittarisi näyttää nolla kilometriä tunnissa, niin sinä olet edelleen siellä parkkipaikallasi. Sen takia on tärkeää, että aloita jostain. kuuntelessa podcast. Kirjaudu alustalle. Pieni asia. Pois sieltä parkkipaikalta. Oletko muun muassa puhunut itsellesi näin? Olet niin laiska, kun kuuntelit vain yhden podcastin, etkä mitään muuta. Et voi oppia mitään uutta. Luovuta vaan saman tien. Mm -mm. Haluaisin sinun nyt kiinnittävän huomiota erityisesti tähän miten sinä puhut itsellesi. Pidä huolta siitä, miten puhut itsellesi. Itsekehu on sallittua. Hyvä Oona, tämä on sun toinen videomannin ylpeä susta. Yes!